ما هم الاقارب الذين تجب صله الرحم معهم وتكون واجبه كحقيه كل الاقارب يوصلون لكنهم يتفاوتون بالقرب ثم كان اقرب صلاته اوجب فاقربهم الاباء والامهات والاولاد واولاد البنين والبنات وان نزلوا ثم يليهم الاخوه والاخوات ثم بنو الإخوة ومنات الإخوة ثم الأعمام والعمات وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال له رجل أي الناس أحق بالصحبة يأخذ بحصص الصحبة قال أمك قال هم من قال أمك قال هم من قال أمك قال هم من قال أبوك ثم أقرب الأقرب الله آخر ياس من يا أبَرُ قال أمك قال ثم من قال امه قال ثم من قال امه قال ثم في الرابعه قال أداك ثم الاقرب فالاقرب فهو مامور بأن بر والديه ثم الاقرب فالاقرب كاولاده واخوته ونحو